Most voltam pacemaker ellenőrzésen, és mondta az orvos, hogy ez a pacemaker nem megy. Tehát de mondta, hogy nem, így, nem elromlott, hanem nem megy, tehát gyakorlatilag a szívem annyira regenerálódott, hogy, hogy pacemaker nélkül megy.